Доброго малятка. Сьогодні будемо готувати холст до малювання. Грунтовку ми вже зробили. Тепер імприматура. Імприматура – це перший шар живопису, що задає тон і теплохолодність в майбутній роботі. Щоб швидше сухло, зробимо її на уайт з додаванням льняної олії. Розмішаємо. А якщо ви, як скажені, нальопали оцього цього піріту, то можна ще й другий холостик зробити. Подивіться, як блищить олія на хвості. Отак має він блищати. Такі має бути лаковий.